Zvukaj je mi dnes, Maria prečisto, porodila uberte. neľ z sa ja Vybihajú do vertehu paskri I s oboju malomu nesúť dar Sláva vo bo vršnih Bohu, sláva vo bo vršnih Bohu I babori do jeho no je prip Hristu poklon oddajme i razom z nebesným korom stým.